Demokrati er noget, vi alle har. At alle har lov til at bestemme. Demokrati, det er en afspejling af den danske befolkning. Friheden til at være den, man gerne vil være. Retten til at have bare bryster, når man har lyst. Demokrati er sammenhold. At alle har en stemme. Og at deres stemme er lige meget værd.